Mit navn det er Christian, og jeg hedder Louise, og vi kommer fra Aarhus Universitets Kemi Ja, og i dag skal vi nu lave et forsøg, som er for børn og bare lige sjæle i alle ældre. ja yes. øh. og øh, til det her forsøg, der skal man bruge nogle skåle af en eller anden slags. Man skal bruge noget majsstivelse, eller øh, kartoffelmel kan også bruges, og så skal man bruge noget vand. Kun de tre ting. Ja, så det er jo simpelt, og noget man nærmest bare kan gå i gang med med det samme. Ja. Vi har lige kigget på, fordi det sviner rigtig meget. Det skal man også lige tænke på derhjemme. Man skal gøre det et sted, hvor det er okay, at det sviner lidt. Og det kan godt ske, at man får lidt på tøjet. Men øh, så længe man tager højde for det, så kan man lave det hvor som helst. Ja, yeah. så skal vi ikke bare få kommet jo. i gang med nogle skåle her. Så vi tager en skål og en øh, bødt majsstyrelse. Og så fyrer vi bare noget i. Og her skal man bare bruge en hel masse. Ja. Sådan. Så skal man have noget vand. Og det skal man ikke have så meget af. Øhm så man kan prøve at øh, sammenligne det lidt med, når man laver glasur, at der har man meget flormelis og ikke så meget vand. Så prøver man lige at røre rundt. Mm. Ah, det er ikke nok. Og så er det her det er sådan lidt mere schusser lidt frem til at prøve lige så stille at putte mere og mere vand i, indtil man øh, får en, en konsistens, der, der passer. Ja. Så man skal ikke kunne se noget pulver tilbage. Det er det eneste, der er vigtigt her. Øhm, man vil kunne mærke, når man rører rundt, at det, er rimeligt, det kan være rimelig hårdt at røre. Øhm, det er meningen. Og øh, vi forklarer, hvorfor det er sådan lige om lidt. Og hvad der faktisk er sjovt ved det. Ja, men ellers er det bare ja. frem med skeen og i gang med at røre så godt, som man nu kan. Ja. Også nogle gange at vi bliver kaldt for rør fordi vi bare står og rører rundt i tingene hele tiden. Men, øhm... Jeg tror, at min den er blevet rigtig fed nu, øhm, så hvis man prøver at se det, nu prøver jeg lige at stikke fingrene ned i det, øhm, så vil man kunne se, at det kan jeg nemt, at det er sådan væskeagtigt. Jeg kan bare stikke fingrene ned i, og jeg kan bare tage dem op igen. Men hvis jeg så i stedet for prøver at slå hånden ned på, altså gøre bevægelsen meget hurtigt, så kan jeg slet ikke komme igennem. Og den opfører sig heller ikke som en væske. Hvis I tager noget vand og så slår hånden ned på, så vil det altså sprøjte ud til alle sider. sprøjter lidt her, men ikke ret meget. Man kan også lige prøve at tage noget af det op. Og det er faktisk ikke så nemt. Men hvis man gør det, så vil man kunne se, at det vil være helt fast, når jeg står med det i hånden. Men i det, at jeg bare slipper, så bliver det helt flydende. Og det er ret sejt. Ja, øhm, og det er faktisk det, man kalder for en ikke-Newtons-væske. Øhm, som netop handler om det her med, at hvis man er blød, så føles det som en, en væske, som er meget flydende. Men hvis man påvirker det med masser af kraft, så, øh, så bliver det altså ret hårdt og stift. Og det er det, der gør, at man øh, kan stå og lege lidt med det. Og hvis man bevæger det hurtigt nok og trykker lidt, så er det, er det næsten lidt ligesom modellervoks. Øhm, ja, og så bliver det så flydende igen. Hvis man er meget kreativ, så kan man også putte noget grønt farve i, og så bliver det til sådan noget monster slims noget. Ja. <laughs> ja. Og nu har jeg også fået en god konsistens på min, så jeg kan også prøve at tage den op her og trykke på den og mærke, at den er god hård. Ja. Øhm, og så ser man igen det her med, at når man slipper den, så falder det fra hinanden, så føles det som en, en normal viske. En anden newtonsk væske, som I sikkert også kender derhjemme fra køleskabet, det er ketchup. Og øh, der har jeg jo lige lært, at hvis man giver meget kraft på det, så bliver det stift. Og det er jo det, man tit gør, når man skal have ketchup ud af sådan en flaske, så slår man bag på. I virkeligheden så er det den dårligste måde i forhold til væsken, fordi der vil den bare blive stiv. Så øh, man skal lige tænke sig om næste gang, når man bruger ketchupen. Så det her, det kan man have sjov med øh, mega længe, i hvert fald hvis man er en som mig, der synes det er sjovt. <laughs> øhm, og det er ikke på nogen måde farligt heller. Nej. Yes. Så det kan I prøve, og øh, jeg håber I vil have sjov med det.